I Finna finns en mängd material märkt med internationella CC-licenser. Ditt liv blir lättare när du vet hur du får använda materialet. CC-licensen består av olika villkor. Villkoret CC0 betyder att du får använda materialet utan begränsningar. För andra material står det kanske Public Domain. I dessa fall har upphovsrätten upphört. Villkoret CCBY betyder att du ska ange upphovsmakarna och andra namngivna aktörer samt licensen för originalmaterialet. Ange även om du har gjort ändringar i materialet. Om din presentationsmetod medger detta ska du ha med länkar till originalmaterialet och den officiella beskrivningen av CC-licensen. ND betyder att vi inte har rätt att redigera materialet. Tänk på att bara val av bildomfång innebär redigering. NC, det vill säga non-commercial, betyder att kommersiellt bruk inte tillåts. SA, det vill säga share alike, betyder att redigerade verket ska publiceras med samma licens som originalverket. Det kan förekomma olika licenskombinationer. Om du använder materialet för marknadsföring eller reklam, kom ihåg integritetsskyddet. Om det till exempel finns levande människor med på bilder får bilderna inte användas utan deras samtycke. Om licensuppgift för materialet saknas i Finna eller om du vill veta mer om användningsmöjligheterna kan du enkelt ta kontakt med den som tillhandahåller materialet genom att klicka på kontaktformulärknappen. Under tillåtna användningssyften kan du begränsa sökningen enligt materialets användarrättigheter.